בואו נלמד כמה שיטות חדשות לפתור מערכת משוואות. נניח שנתונה לנו משוואה 3x ועוד 4y שווה ל-2.5. ויש לנו משוואה נוספת 5x. 5x פחות 4y שווה 25.5. אנחנו רוצים למצוא x וy שמקיימים. את שתי המשוואות. אם תחשבו על זה גרפית, הפתרון יהיה נקודת המפגש בין הישרים שמייצגים את אוספי הפתרונות של שתי המשוואות האלה. איך נמשיך מכאן? ראינו בשיטת ההצבא שהחילצנו אחד מהמשתנים. עשינו זאת דרך הצבא, אבל האם יש משהו שאנחנו יכולים לחבר או לחסר? בואו נתמקד במשוואה העליונה הציובה. האם יש משהו שאנחנו יכולים לחבר או לחסר בשני אגפי המשוואה? זכרו, בכל פעם שאנחנו עוסקים במשוואות אנחנו צריכים לחבר או לחסר את אותו הדבר בשני אגפי אבל האם יש משהו שאנחנו יכולים לחבר או לחסר בשני אגפים של המשוואה שיוכל לפתור אותנו מאחד המשתנים? כך שיש לנו משתנה אחד במשוואה, ונוכל לפתור? יכול להיות שזה לא קופץ לעין. למרות שזה ממש كان. מה אם את המשוואה? אם נחבר את המשוואה הזאת למשוואה הזאת, כלומר אם 5x-4y לאגף שמאל ו-25.5 לאגף ימין. אם ממש נחבר את הביטוי הזה לאגף השמאלי ואת הביטוי הזה לאגף הימני, אתם ודאי שואלים למה שיהיה מותר לחבר ככה שתי משוואות. אבל זכרו, מה שעושים בכל משוואה, אם יש, לך, אם, מהצורה, בעצם כל, כל שהיא, אם יש לנו משווה אמת צורה, באיזם כל כל משווה שרי, אם יש לנו a x ו שווה ל-c, אם אנחנו רוצים לעשות פולה כל שרי, על המשווה צריך לעשות אותה בשני האגפים. למשל, אפשר לחבר d לשני אגפים המשווה. כי when שד d שווה ל-d, זה לא יישננת המשווה. נקבל ש a x ו-odd b y ו-odd d שווה ל-c ו d. ראינו את זה כבר פעמים רבות בעבר. כל דבר שעושים לאגף אחד צריך לעשות לאגף השני. אבל כאן באגף שמאל, אנחנו מחברים 5x-4y למשוואה, ובאגף ימין אנחנו מחברים 25.5 למשוואה. האם אנחנו לא מחברים דברים שונים לשני האגפים השונים? התשובה היא לא. אנחנו יודעים ש-5x-4y שווה ל-25.5. הגודל הזה והגודל הזה שווים. שניהם 25.5. המשוואה השנייה אומרת לנו ממש את זה במפורש. כך שאנחנו יכולים לחבר את זה לאגף שמאל, המשמעות היא שאנחנו מחברים 25.5, ואנחנו מחברים גם 25.5 לאגף ימין של המשוואה. בואו נעשה את זה. אם נסחום את אגף שמאל, יש לנו 3x ועוד 5x שם 8x, וכמהם 4y פחות 4y, זה היה כל הרעיון. הסתכלנו למשוואות וראינו שיש לנו כאן 4y וכאן, כאן מינוס 4Y, נחבר אותם, 4Y פשוט יתבטל, ונקבל 0Y. כלומר, כל העיוור הזה יתבטל, וזה יהיה שווה ל-2.5, ועוד 25.5, שזה 28. וכי את נחלק את שני אגפים, קיבלנו ש-8x שווה ל-28, ואם נחלק את שני אגפים ב-8, נקבל ש-x שווה ל-28 חלקי 8. ואם מחלק גם את המונה וגם את המכנה ב-4, וזה שווה ל-7 חלקי 2, זה ערכו של x. וכעת אנחנו רוצים למצוא את y. 3 x, 3 כפול 7 חלקי 2, אנחנו פשוט מציבים את הערך של ה-x שמצאנו במשוואה העליונה. 3 כפול 7 חלקי 2 ועוד 4y שווה ל-2.5. בואו נכתוב את זה בתור 5 חלקי 2, נשאר בעולם השברים. נקבל כאן 21 חלקי 2 ועוד 4y שווה ל-5 חלקי 2. נחסר 21 חלקי 2 משני האגפים, פחות 21 חלקי 2. באגף שמאל נשאר רק עם ארבעה y, כיוון ששני אלה התבטלו, ששווה ל-5. פחות 21 חלקי 2. כלומר, מינוס 16 חלקי 2. ומינוס 16 חלקי 2 זה שווה, נכתוב קודם מינוס 16 חלקי 2, ואפשר גם לכתוב זה, בואו נמשיך כאן, y. אנחנו ממשיכים כאן את המחשבה שלנו, ארבעה y שווה, ל-8 נחלק את שני אגפים ב-4 ונקבל ש-y y שווה ל-2 אם כן, הפתרון המשוואה הזו הוא x שווה ל-7 חלקי 2 ו-y שווה ל-2 וזאת תהיה נקודת המפגש ביניהם אתם יכולים לבדוק באמצעות שתי המשוואות האלה בואו נבדוק שהפתרון מקיים גם את המשוואה התחתונה 5 כפול 7 חלקי 2 זה 35 חלקי 2, פחות 4 כפול מינוס 2, כלומר פחות מינוס 8. זה שווה, בואו נראה, 17.5 8, וזה אכן שווה 255 כך ששתי המשוואות מתקיימות. כעת בואו נראים מה אנחנו נחרمون לשתמש בשיטה החדשה שלנו כדי ליפור באיר מילולית באזרת חילוץ. אמרו לנו ש Nadia ו Peter מבקرين בขนут הממתכימים. Nadia קנה שלושה חתיפים וארבעה שטיחים בשתיים לקודה דולרים. גם Peter קנה שלושה חתיפים, אבל נישארו כסף רק לשתייח אחד בלבד. הוא משלם סך הכל דולר 79. מהו המחיר של כל חתיף ושל כל שטיח? בואו נגדיר משתנים. נשתמש ב-x וב-y. ונגדיר ש-x שווה למחיר, x שווה למחיר של חתיף. אפשר גם להשתמש באותיות אחרות, אבל נשאר x ו-y. ומחירו של שטיח יהיה y. יופי. מה הנתון הראשון אומר לנו? נדיה קונה שלושה חטיפים והמחיר של שלושה חתיפים הוא שלושה X, כלומר שלוש כפול חתיף. והיא קונה ארבעה שטיחים. ועוד ארבע כפול Y, מחירו של שטיח. זה ש שנדיה מוציאה על שלושה חטיפים וארבעה שטיחים. זה יעלה בסך הכל 2.84 דולרים. זאת המשמעות של הנתון הראשון. הוא מתורגם למשוואה הזאת. קייט הנתון השני. גם פיטר קונה שלושה חטיפים, אבל הוא יכול להרשות לעצמו רק, רק שטיח אחד בנוסף. ועוד שטיח אחד. וסכום הכולל שהוא מוציא הוא דולר שבעים ותשע. מה המחיר של כל חתיף ושל כל שטיח? נפתור זאת באמצעות חילוץ. אפשר לפתור באמצעות כל אחת מהשיטות שלמדנו, הצבא חילוץ, אפילו סרטוט. למרות שיותר קשה לראות את זה בעזרת פיתרון של סרטוט. אז איך נפתור את זה? זכרו, בחילוץ אנחנו הולכים לחבר, בואו נתמקד במשוואה העליונה. האם יש משהו שאנחנו יכולים לחבר לשני אגפים שיעזור לנו? לחלץ את אחד מהמשתנים? בואו ננסח זאת ככה. אם יש משהו שנוכל לחבר או לחסר בשני הגפים של המשוואה, שיעזור לנו לחלץ אחד מהמשתנים? כמו בבעיה שעשינו קודם. מה אם נחסר את המשוואה הזאת? או אם נחסר 3x ועוד y משלושה x ועוד 4y באגף שמאל ונחסר $79 מאגף ימין? זכרו, אם נעשה זה, אנחנו בעצם מחסרים... את אותו גודל משני אגפים של המשוואה. וזה שווה $1.79. איך אנחנו יודעים? כיוון שזה נתון לנו כאן. כלומר, אם נעשה זה, אנחנו מחסרים אותו דבר בשני אגפים של המשוואה. בואו נחסר 3x ועוד y מאגף שמאל של המשוואה. ונעשה את זה כאן מימין. לחסר 3x ועוד y זה אותו הדבר כמו מינוס 3x. Y. אם נפלג את סימן המינוס, בואו נחסר את זה, נקבל מינוס 3x פחות y, צריך שיהיה ברור שזה לא סימן פלוס. תדמיינו שאנחנו מכפילים את המשוואה השנייה במינוס 1, שווה למינוס... 1.79, אנחנו לוקחים רק את המשוואה השנייה, דמיינו שאנחנו מכפילים במינוס 1. וכעת אנחנו לוקחים לחבר את אגף שמאל שלה לאגף שמאל של המשוואה הזאת, ואת אגף ימין שלה לאגף ימין של המשוואה הזאת. מה נקבל? אם נחבר 3x ועוד 4y פחות 3x פחות y, ה-3x מתבטל, הרי 3x פחות 3x זה 0x, לא נכתוב זה אפילו, 4y y. שזה שלושה Y. וזה יהיה שווה ל-2.84 1.79. כמה זה? זה 1.05. כך ששלושה Y שווה ל-1.05, נחלק את שני האגפים ב ונקבל y שווה, כמה זה 1.05 חלקי 3. כמה פעמים 3 נכנס ב-1.05? 3 נכנס 0 פעמים ב-1. 0 כפול 3 זה 0. 1 פחות 0 זה 1. נוריד 0. 3 נכנס לתוך 10 3 פעמים. 3 כפול 3 זה 9. נחסר. 10 פחות 9 זה 1. נוריד את ה-5. 3 נכנס 5 פעמים ב-15. 5 כפול 3 זה 15. ונחסר. אין כאן שערי. כלומר y שווה ל 035 כ'כשאנחנו מחליט שתחו של כ'כשה אנחנו מחליט שתחו F$35. אנחנו יכולים להציב בחזרה בכל אחת מהמשוואות כדי למצוא את מחירו של חטיף. בואו נשתמש במשוואה מחליט שתחו F$35. כ'כשה אנחנו מחליט שתחו F$35. כ'כשה אנחנו מחליט שתחו F$35. כ'כשה אנחנו מחליט כלומר, 3X ועוד המחיר של שטיח, 0.35 דולר, שווה ל-1.79 דולר. אם נחסר 0.35 משני אגפים, מה נקבל? באגף שמאל נשאר 3X, וזה שווה, בואו נראה, 1.79 פחות 0.35 זה 1.44. כמה פעמים שלוש נכנס ב-1.44? שלוש נכנס 0 פעמים ב-1. 1 כפול 3 זה 0. נוריד את ה-1. תחסר, נוריד את ה-4. שלוש נכנס ב-14, 4 פעמים. 4 כפול 3 זה 12. זה נהיה 14 פחות 12 זה 2. נוריד את 4 3 וארבעה בשבעים وארבעה 8, פרמימ שמנה נקעפול שלושים זה שלשים וארבעה נ' שארית. כחש X שווה ל F S נקודה ארבעים ושמונה. מצאנו בעזרת חילוץ של חתיף הוא 0.48 S נקודה דולרים, והמחיר של שטייח הוא 0.35 S דולרים.